ja leňa jednu máte i to na druhé selo vl dáváte i do ňa na druhé selo vl dáváte až na drue selo na ruhú dedinu i že byl nekodi láno vás na hostinu, i že bylm nekodi lá vás na hostín